Ponta poveste sub pe în detaliu episodul care 50 a costat funcția de premier, discuțiile de culise pe demisie după accidentul colectiv video. Fostul premier Victor Ponta a vorbit, în cadrul interviului acordat iri pe surse. Rău, despre episodul colectiv, accident care a condus, de altfel, la plecarea sa din funcția de prim-ministru. Eram în avion, deasupra Oceanului Atlantic. A venit consilierul la mine, sublinierea India zi să fum, s-a întâmplat ceva rău acasă. Un accident. Gabi Oprea era la conducerea guvernului. Am ajuns din la Frankfurt sau la Munchen, numai sub linie rătiu. De la aeroport m-am dus direct la guvern. Subliniere timp ce s-a întâmplat, era nebunie peste tot. După care, apare domnul Iohannis care s-a dus să viziteze bolnavii. De când? Nu am vorbit cu el ce l-am văzut în grijă bolnavi, care nu e caracteristic pentru domnia sa, pentru ce pleca în fiecare suntă din bucure, sublinieră timp. Eu am discutat cu socia sublinierei cu mama mea, am zis ce ajunge, ce nu suport să aud oamenii cum strig ce sunt criminali. Cred ce trebuie să fac ceva sublinierei am luat decizia luni am decis, marci am fost la guvern, am vorbit cu doi la trei colaboratori ai mei subliniere liniere i seara l-am chemat pe oprea acasă la mine, eu te anunț ce-mi dau demisia. Gabia a încercat să me convinge, trebuie să rezist me. A doua zi dimineața am vorbit cu Liviu Dragnea. Am trecut pe la el pe acasă. I-am spus me duc la înmormântarea bunicii mele sublinierei când ne întorc fac conferință de pres. Liviu s-a bucurat chiar, nu m-a oprit cu nimic. A zis sa, subliniere a sublinierea, părinte subliniere te, da, cred ce e bine. I-am zis bine pentru tine, ce sunt la înmormântare sublinierei, nu vreau să mi sună lumea. S-a dus la Parlament sublinierei, primul lucru pe care l-a zis a fost ce-mi dau demisia. Tiu ce, de ce l-am propus pe du sublinierea premier interimar sublinierei, Ohanis nu l-a acceptat subliniere-i, l-a pus pe Sorin Câmpăanu. Am terminat povestea mandatului meu, de care sunt mândru, sub linieră ia marimele suprege de atunci, România nu a fost guvernată. A povestit Victor Ponta.